فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون تقول في آخر سؤال نعرضه في هذه الحلقة العين حق فهل هناك علاج لها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم العين حق هذا حديث صحيح قال العين حق واذا اغسلتم فاغسلوا فاذا عرف العائن يطلب منه ان يغسل وانشاه واطراف يديه وداخله إجاره واطراف قدميه توضع هنا اناء وتصب على المعين ويبرى باذن الله ولو كرم الله غسل وجهه كفى هذا مجرب يصب على المعين ويبرأ سبحان الله سبحانه وتعالى هذا من العلاج النبوي ومن العلاج أيضا أن يقرأ عليه بعض الآيات مثل الفاتحة وآية الكرسي ورب الله أوحد والمعوذتين هذا من أسباب الشفاء أيضا ومن أسباب ذلك يقرأ عليه اللهم في بفأس ينفذ عليه بعض الطيبين اللهم رب الناس ان ينفذ الناس وشيئا بالشاب لا شفاؤه شفاء لا شفاء يغادر سقما بسم الله يعطيه من كل شيء يؤذيه ومن لكل نفس عوائد الحاسد الله يشفيه بسم الله يعطيه ثلاث مرات كل هذا من اسباب الشفاء المقصود ان استغسال العائن حتى يصب على المعين من اسباب الشفاء وكونه يقرا عليه من بعض الاخوان الطيبين يقرا عليه او في ماله ويصبه عليه أنا من اسباب الشيخ ايضا نسال الله السلامه اللهم امين جزاكم الله خيرا